CoinMarketCap – це вікіпедія крипти, з багатим функціоналом по аналізу криптовалют та розділами, які дозволяють заробити. На платформі можна прочитати новини із криптосвіту, ознайомитись з тою чи іншою монетою, дізнатись графік цієї монети, де воно продається, оглянути соцмережі і так далі. Особисто використовую сайт в основному для відслідковування зростання свого криптопортфеля та аналізу потенційно прибуткових проєктів. А також можна приймати участь у дропах, на котріх за прості дії насипають монетки нових проєктів та сервісів. От на цьому більш детально і зупинимось. Для того, щоб прийняти участь, переходимо за посиланням під відео та реєструємось на сайті. Також присутній мобільний додаток платформи. Далі, тиснемо пункт «Продукти», «Безкоштовні айрдропс». На цій сторінці вже є декілька активних дропів з умовами та терміном виконання. Виконуємо кожен та очікуємо виграшного квитка. За 3 хвилини часу потенційні 10-20 доларів вже в тебе у гаманці. Подібні івенти запускаються декілька разів на місяць, тож відслідково іноді сайт.